متغيرة كبرت مع جري السنين والذكريات متنطورة في عيون انا فرحانين فاكرين كل اللي كان بينا اماكننا واوقات اللي فرحنا إشارة ما بينا أو كلمة، ولا حاجة في يوم بتفرقنا، قوتنا تبان وقت الشدة، عمر ما حاجة بتغيرنا، مهما كبرنا أو إجرالنا، نفضل أهل وصحبة وعيلة مهما